كفو كفو كفو كفو خريج يا بنت الكفو، كفو كفو كفو كفو خريجه يا بنت الكفو، تحلى السنين بخروجه، تحلى السنين بخروجه، وعسى تحلى للأبد، عسى تحلى للأبد، أيّه يا رمز الفخر اليوم تمد الظهر خريجه قسم التقنيه، خريجه قسم التقنيه، لك تهاني الوالده كلها تهاني الوالدين، قمر قمر من بعد الصبر اسمك وصل حد القمر، اسمك وصل حد القمر، نزادك شعار، نزادك شعار، والعادي لبوك فخري له، راعي كرم المرجلة، معروف ما حدن يا جهلة، معروف ما حدن يا فخر فذخر والسند، فخر فذخر والسند، غنوا في الشعر، الشعر منه من بلد، واحنا في في فخر كل الخلق تركت رقدت رقدت رقيه للقمة ارتقت مجد على القمة بلد والمجد فيها يفتخر والمجد فيها يفتخر حلمي تحدك مظلوم وشكلك يكبر الصور مجدك على القمة يلوم ما لها قبلك وصل ما لها قبلك وصل طياه يا جعل الهنا تالف وتحقد المنى من شرّعين عين كفو كفو كفو كفو خريجه يا ابن الكفو تحلى السنين بخروجه، تحلى السنين بخروجه وعساها تحلى للأبد، عساها تحلى للأبد رقية يا رمز الفخر، اليوم نجمد الظهر في, في قسم التقنيه، خريجه قسم التقنيه، كلنا تهاني الوالدة، كلنا تهاني الوالدة، قمر طيارة ذات الصدر، اسمك وصل حتى القومه، اسمك وصل حتى القومه، نزها فيك شعار، نزها فيك شعار، يما العادي لبوك الفخري له، راعي الكرب والمرجلة، معروف في محد النجهلة، معروف في محد النجهلة، فخرك وفخرك والسنة فخرك وفخرك والسنة غنوا في الشعر الشعر، الشعر من منبهر، وحنا بمجن الدخا كله رقدت رقدت رقدت رقة يا اهل القمة ارتقت مجد على القمة بنات والمجد فيها يفتخر والمجد فيها يفتخر حلمي تحدد ما تطمح للشب يكبر على القمة يلو ما لها دخل توصل ما لها دخل وصل يا جعل أنا فالف والتحقيق المنى من